في الفترة الأخيرة الكثير من المبتدئين بمجال التجارة الإلكترونية تسألني بخصوص شحن المنتجات التي يبيعونها على موقع ايباي من سيشحنها؟ من سيدفع مبلغ الشحن؟ وفي هذا الفيديو سأوضح لكم أكثر عن هذا الموضوع موقع ايباي لا يبيع منتجات بنفسه على عكس مواقع اخرى مثل موقع امازون موقع ايباي مجرد حلقه وصل بين المشترين الذين معنيين بشراء منتجات وبين التجار الذين يريدون بيع منتجات لذلك من واجب التاجر عند بيع اي منتج في متجره تغليف المنتج بنفسه بطريقه مهنيه وجيده وشحن المنتجات للمشترين إذا مسؤولية شحن المنتجات للمشترين هي مسؤولية التاجر فقط. إي بي لن يأتي لمكان عملكم ويشحن المنتجات نيابة عنكم مثل الكثير من الأشخاص تظن ذلك. هذا خطأ. مسؤولية الشحن هي عن مسؤولية التاجر. ولكل من يسأل كيفية شحن المنتجات بنفسه أنصحه التواصل مع الشركات الشحن المحلية في بلاده. في كل دولة يوجد بريد محلي الذي يمكن من خلاله شحن المنتجات أيضا يوجد الشركات الخاصة مثل DHL, FedEx أو UPC التي تشحن المنتجات ولديها خدمات شحن أسرع بكثير من شركات الشحن المحلية تواصلوا مع هذه الشركات اطلبوا قائمة أسعار الشحن الخاصة بهم عادة سعر الشحن يحسبونه حسب وزن الرزمة ولأي دولة سيشحن إذا أطلب منهم قائمة الأسعار لمعرفة تكاليف الشحن هكذا تسعر المنتجات بطريقة صحيحة أما بخصوص من سيدفع ثمن الشحن طبعا المشتري هو الذي سيدفع ثمن الشحن لذلك عليكم إضافة مبلغ الشحن لمبلغ البيع أنصحكم إضافة سعر الشحن مع سعر المنتج للبيع وليس في بند الشحن لأن الكثير من المشترين يعملوا فلترة الشحن المجاني الفري شيبينج لأنهم يفضلوا رؤية صفحات مبيعات الشحن معرف بها مجاني وانتبهوا أيضا أن مبالغ الشحن تتغير بين دولة لأخرى يوجد دول الشحن رخيص ويوجد دول للأسف مبالغ الشحن عالية جدا لا تحبطوا نفسكم إذا مبلغ الشحن عالي الشخص الذي معني بشراء منتج معين سيشتريه لو كان عليه مبلغ شحن عالي نسبيا عليكم العمل على كتابة محتوى تسويقي جيد في العنوان وفي الوصف ليتشوق للمنتج اكثر ويشتريه المشتري يعرف ان مبلغ الشحن سيكون على حسابه فهذا شيء معروف في عالم التجارة الالكترونية وفي عالم التجارة بشكل عام وسؤالي لهذا الفيديو ما هي الصعوبات الاخرى التي تواجهونها بالشحن اكتبوا لي بالتعليقات وساحاول جاهدا مساعدتكم أيضا لكل من يريد التعرف على إمكانيات الشحن المختلفة الموجودة على موقع إيباي يمكنه مشاهدتها الفيديوهات مبينة هنا أيضا أنصحكم الاشتراك بالقناة زر الاشتراك مبين تحت هنا لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية سأراكم في فيديو آخر